لازمة لان شي كل خسندونو، نكون عندنا لان هي في <تصفيق> كل حتى الحلول هي اللي يعتمدوها ان الله في الكبير. وشكرا جزيلا او من ناحية تعميرية، اليوم ناقشوها وغادي نوضعوها هادشي كله الخانة. ديال ان كل تدخل يكون على حده، حنا اليوم جينا نسمعوا جينا نتعاون معاكم واني انتم الله يعطيكم الخير على كم الامكان، اي واحد غادي تدخل التدخل ديالو، او عادي يعطي شي ملاحظه او اقتراح، يعطي الاسم العائلي ديالو، واسم الدوار اللي كيرتن به، والمكان ديال فين غادي يكون، وخا ما يكونش في يبني، يمكن يبني في المركز او خارج المركز، يعطينا جميع المعطيات اللازمه، لان هاد الشيء كله خصنا ندونوه، ويكون عندنا لان عندنا مفعول الوزاره باش يعطيونا ديالكم الحلول هي اللي يعتمدوها ان شاء الله في تفسير المسائل المقبله تدخل حنا غندونو ويمشي للقافله تما <تصفيق> الاخوان تما اخصائيين في المجال على حسب التدخل ديال كل واحد انا غادي ندخلوا للقافله وغايشوفوا معاه الملف والاشكاليه وحنا غادي ندونوا معاه تما. روي روي روي روي قريب دا قريب دا قريب دا قريب دا قريب دا قريب دا قريب دا قريب دا قريب جبيلوياش؟ جبيلويا جبيلويا الرويه في الساحل التي أرسلت أرسل محمد محمد احمد بن العربي